koici mi mila už mimila postil purktuje už mi pelit byu perinočku že znał nalde mam prajíročku už mi pelit byu perinočku že pryjem zna de mam prajíročku Mila moja čom jest taka p że jest večur pitli pun nebli ja ťa čekal do vodopivnočí, zar múdila z mojí čórne oči. Ja ťa čekal do vodopivnočí, noci múdila z mojí čórne oči. prišla je zbyt lipku zelenu, nekoču ťa ja Haničko za ženu Ne poljubiu tvoje ličko, ne zarmutiš už moje srdečko Ne poljubiu tvoje ličko, ne zarmutiš už moje serdečko, Od sutovi na rynku počka, už dňa ľubi druhá prajiročka už mňa ľubiť, dievča, keď vás bambiť, tam mi žena bude. Už mňa ľubiť, dievča, ako keď vás bambiť, tam mi žena bude.